یہ کوئی حل ہے محدود صاحب جیسا ذمہ دار آدمی سیاسی سوچ بوجھ رکھنے والا آدمی لوگوں کا احترام اور عزت کرنے والا آدمی اور وہ اس قسم کی بات کرے مجھے بڑا عجیب سا لگا اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہہ دی کہ میرے رائے تو یہ ہے کہ ملک کے اندر پانچ سو پٹرول لیٹر کیا جائے اور پھر باہر نکل کر دیکھا جائے اگر پھر بھی رش ہو تو پھر چھ سو کر دیا جائے اس سے بھی بہتر علاج میں بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ شوگر مل والے ہیں جتنے بھی فلور ملو والے ہیں جتنے بھی ذخیرہ اندوز ہیں سارے آپ کلاشن کوف اٹھا لیں سڑکوں پہ نکل آئے جہاں غریب نظر آتا ہے اس کو شوٹ کر دیں معاملہ صاف ہو جائے گا سڑکیں صاف ہو جائے گی کو کارکنوں کی طرح لڑائی آپس میں نہیں لڑنی چاہیے اس وقت تو ہمارے ملک کے تمام سیاستدان ایسے لڑائی لڑ رہے ہیں جیسے نچلی سطح پہ کارکن آپس میں لڑا کرتے یہ تو قائد ہے لیڈر ہے ڈائلاگ کریں مذاکرات کریں مذاکرات میں کچھ عمران خان کی جماعت باتیں تسلیم کرے کچھ پی ڈی ایم والے تسلیم کریں اور کسی ایسے موضوع پر اکٹھے ہو جائیں کہ آسانی کے ساتھ اس ملک میں الیکشن کرائے جا سکے الیکشن سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا الیکشن کے بغیر تو چارہ ہی کوئی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ نے عام انتخابات کے حوالے سے نظر روز کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے کا فیصلہ دیا ہے اور اس کے بعد مختلف قسم کی بحث چل رہی ہے حکومتی پارٹیاں ایک موقف رکھتی ہیں کہ حالات درست نہیں ہیں ملک کے اور پی ٹی ایم فوری طور پر پی ٹی اے فوری طور پر الیکشن کروانے کا مطالبہ کر رہی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک قومی حکومت بننی چاہیے تاکہ پہلے ملک کو معاشی جو بحران اس سے نکالا جائے اور اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جو صورتحال حال کیسی ہے اور ملک کو اس بحران سے نکالنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے عبدالقدوس بھائی بات سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پر سپریم کورٹ قابل احترام ادارہ ہے ادریہ کا احترام ضروری ہے لیکن الیکشن کے مسئلے پر میرا بھی وہی موقف ہے جو میرے جماعت کے قائد مولانا فضل الرحمٰن صاحب کا ہے اور جو انہوں نے اس دن ٹی وی پہ بیان دیا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کبھی کہاں کہیں کس جگہ دھماکہ ہو رہا ہے کبھی کس جگہ دھماکے ہو رہے ہیں پولیس والے مر گئے لوگ مر رہے ہیں دھماکوں میں ملک کی صورتحال ایسے بنی ہوئی ہے اور عمران خان ملک کو ایسے صورتحال پر رہ گیا ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر پریشان ہے کہ پتہ نہیں ملک کے اندر کیا ہونے والا ہے تو لہٰذا میرے خیال میں یہ وقت اس وقت الیکشن کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا جمیت علماء اسلام سب سے زیادہ الیکشن کے حمایت ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے لیکن الیکشن اپنے وقت پر ہونا چاہیے آئین میں اگر پانچ سال کے مدت مقرر ہے یا اس وقت تک الیکشن تو پھر نہیں ہونے چاہیے لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ الیکشن سے فرار تو کوئی پی ڈی ایم کی کوئی جماعت یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن نہ ہو سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حالات یہ متمل ہو سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں ان حالات میں الیکشن ہو سکتے ہیں جبکہ سیکورٹی ادارے اور دوسرے تمام ادارے یہی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے فنڈ نہیں ہے کوئی کہتا ہے ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے تو ان حالات میں پھر الیکشن کیسے ہوگا بہتر یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اب اس ملک کی بہتری کے لیے الیکشن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اگر الیکشن ہی کرانے ہیں تو پھر سیاست دانوں کو کارکنوں کی طرح لڑائی آپس میں نہیں لڑنی چاہیے اس وقت تو ہمارے ملک کے تمام سیاست دان ایسے لڑائی لڑ رہے ہیں جیسے نچلی سطح پہ کارکن آپ اس میں لڑا کرتے یہ تو قائض ہے لیڈر ہے ان کو چاہیے کہ ایک میز پر تمام جماعتوں کے سربراہ جمع ہوں بیٹھیں اور آپ اس میں طے کریں ڈائلاگ کریں مذاکرات کریں مذاکرات میں کچھ عمران خان کی جماعت باتیں تسلیم کریں کچھ پی ڈی ایم والے تسلیم کریں اور کسی ایسے موضوع پر اکٹھے ہو جائیں کہ آسانی کے ساتھ اس ملک میں الیکشن کرائے جا سکے تو الیکشن سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا الیکشن کے بغیر تو چارہ ہی کوئی نہیں ہے اور اس صورت حال میں بہتری تب بھی آ سکتی ہے کہ اب اس ملک کے اندر نئے الیکشن کرائے جائیں لیکن تمام جماعتوں کے اتفاق کے ساتھ آپ یہ جی فرمائیے گا کہ اگر عام انتخابات میں تاخیر ہوتی ہے کسی وجہ سے تو کیا آپ کی جماعت اور پی ٹی آئی اس موجودہ سسٹم کو آگے لے جائے گی یا کوئی اور ایسی خدا نہ راستہ غیر جمہوری تبدیلی کا بھی خرچہ جس کا کچھ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں اسی طرح لڑتی رہیں تو پھر کوئی غیر آئینی راستہ بھی نکل سکتا ہے میرا خیال میں عبد القدوس غیر آئینی راستے پہلے بھی بہت دفعہ نکلے ہیں جس سے ملک کا نقصان ہی ہوا ہے اس سے فائدہ نہیں ہوا ان سے بچا جائے غیر آئینی راستوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت ہے کہ سیاسی جماعتوں پہ مشتمل یا تو جماعت ایک قومی گورنمنٹ بنائی جائے جس میں تمام جماعتوں کے لوگ شامل ہوں اور وہ اپنی نگرانی میں غیر شفاف اور صاف الیکشن کریں اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ اس میں بیٹھ کے مذاکرات کریں درمیانی راستہ نکالیں اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں الیکشن ہی اس ملک میں بہتری صورت حال کے لیے ضروری ہے الیکشن کے بغیر شاید میرے خیال میں ملک میں بہتری نہیں آ سکتی کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کرانے سے یہ مہنگائی ختم ہو جائے گی اور جو عوام کو درپیش صورتحال ہے اس میں بہتری آ جائے گی یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو پہلے عوام کا بھی سوچنا چاہیے اپنے اقتدار پر وہ توجہ دے رہی ہیں کہ کسے اقتدار ملتا ہے پہلے الیکشن ہو جائے کیا پہلے عوام کی روٹی روزی کا مسئلہ نہیں دیکھنا چاہیے مل بیٹھ کر میرے خیال میں جو بات آپ نے کہی ہے بالکل صحیح ہے بالکل اس کی طرف خیال رکھنا چاہیے لیکن میرے بھائی بات یہ ہے عبدالقدوس صاحب کہ سیاسی جماعتیں ملک میں ان حالات پہ قابو پا سکتی یا نہیں یہ تو ان کی قابلیت پر دار ہے کہ کتنی ان میں قابلیت ہے کتنی صلاحیت ہے سابقہ حکوت چونکہ ناتجربہ کار تھی ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا اس کی ناتجربہ کاری نے ملک کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ آج ہر آدمی مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہے اس وقت مہنگائی کا یہ حال ہے کہ ہر غریب آدمی پریشان ہے اور میں حیران ہوں کہ اگلے دن ہمارے اس شہر میں پریس کلب والوں کی طرف سے ایک فنکشن تھا پروگرام تھا میں تو اس میں دیر سے پہنچا تھا لیکن ہمارے ضلع کے انتہائی قابل احترام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 تو میں یہ گزارش کروں گا میں اگر ادھر ہوتا اس موقع پہ تو میں ضرور یہ بات گزارش کرتا کہ مخدوم صاحب آپ قابل احترام ہیں لیکن آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ اپنی ذات کو نہ دیکھیں غریب لوگوں کو بھی دیکھیں اگر آپ نے اسی طرح رش کم کرنا ہے تو پھر اس کا اس سے بھی بہتر علاج میں بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ شوگر مل والے ہیں جتنے بھی فلور ملوں والے ہیں جتنے بھی ذخیرہ اندوز ہیں سارے آپ کلاشن کوف اٹھا لیں سڑکوں پہ نکل آئیں جہاں غریب نظر آتا ہے اس کو شوٹ کر دیں معاملہ صاف ہو جائے گا سڑکیں صاف ہو جائیں گی آپ کے لیے آسانی ہوگی جہاں جائیں گے مزے سے جائیں گے مزے سے آپ لوگ قوتیں کریں گے یہ کوئی حل ہے صاحب ذمہ دار آدمی سیاسی سوچ بوجھ رکھنے والا آدمی لوگوں کا احترام اور عزت کرنے والا آدمی اور وہ اس قسم کی بات کرے مجھے بڑا عجیب سا لگا میں اس وقت محدوم صاحب سے مل کر یہ بات کرنے والا تھا وہ پہلے نکل گئے لیکن کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے ضرور کہوں گا کہ محدوم صاحب آپ نے یہ بات کر کے غریبوں کا دل دکھایا ہے آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی علامہ صاحب آپ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور مخدوم صاحب کا یہ بیان اگلے عام انتخابات میں میں کیا ووٹرز کے دلوں میں ایک نفرت نہیں پیدا کرے گا کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی آپ دوستانہ طور پر انہیں کہیں مدعو کر کے اس حوالے سے ڈسکس کرنا پسند کریں گے میں انشاءاللہ ضرور سے بات کروں گا اب چونکہ الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور الیکشن لگتا ہے کہ شاید الیکشن ہو جائے تو اگر یہ ماحول ہے تو اس ماحول میں پی ٹی ایم کے ذمہ داران کو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے پہلے ہی شاید مہنگائی کی وجہ سے لوگ ہماری حکومت سے متنفر ہیں اور اگر ہم اس قسم کی باتیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ لوگ تو پھر ہمارے اور زیادہ خلاف ہو جائیں گے پی ٹی ایم کے ذمہ داران کو اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا گفتگو فرمائیے مہربانی اللہ آپ کو خوش رکھے عبدالقدوس بھائی آپ اچھے آدمی ہیں آپ بہرحال ایسے صحافی ہیں کہ اس ملک میں حق کی آواز بلند کرتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں پہلے بھی کسی زمانے میں جب نئے نئے یہ ڈاکو کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت بھی آپ یہ سارے حقائق سامنے لے کر آئے تھے اور آپ کی محنت کی وجہ سے یہاں پھر وہ ایک تنظیم بنی اور اس پر ممتاب مصطفی صاحب صدر بنائے گئے میں اس کا جنرل سیکٹری تھا اور اس وقت پھر اس سلسلے میں بہت ساری کاوشیں اور کوششیں ہوئیں اللہ آپ کو اجرتا فرمائے کہ آپ کے قلم سے حق کی آواز بلند ہوتی رہتی ہے بہت شکریہ